Ég heiti Káruvalli Súðsson, ég er 47 ára gamall, fráskilin tveggjabarnar fæðir, ég er uppæðalinn í Hafnahyrði, ég hef verið pírata síðan 2014, gekk í pírata til að tók mér þátt í bæðstundarkostningum í Hafnahyrði. Það sem hefur dreyið mjög píratum aðalega er þetta með beintlýræði og opna stjórnstjórnslu. Mér finnst rosalega mikilvægt að fólk fái að taka þátt í samfélaginu. Ég er innæmaður og er að vinna mér rosalega mikið með alveg gallhörðum, kalltilega sjálfstofsmönnum og framsöngumönnum. En það sem ég finnst svo skemmtilegt það, við erum ofta rosalega sammál um, um málefni. En þeir kjósa bara sjálfstæðurflokkin út af því að eða fram svona þetta er einu sem er hægt að treysta. Samt er ekkert sammála því sem að þessi flokka standa fyrir. Þegar finnst mér rosalega mikilvægt að fólk, fólk fær að taka afstöðu til málefna. Samfélag myndi breytast til betra. Það er bara alltaf þannig að þegar fólk kemst í afstöðu aðstöðu til að fær völd að þá bara áhans að taka eftir þá fer ferð að finnast að það hefur rétt til ymsa hluta þess að þannig er svo mikilvægt að hinn almenu borgari fái að fá að vita hvað er að gerast því þó hefur reynda komið í ljós núna á alþingi að menn eru að hérna taka ansi mikið tilsín og finnst það eigi bara rétt á því. Ég segist eftir fyrst sætin í Hafnahurði. Um, það sem ég vil, vil leggja mestla, mesta áherslu á er Íbúðalíðræði og hérna Opin stjórnsýsla. Ég hefur ansvörð að fylgjast með hvað er, er að gera reykjað og ég finnst það mjög addilisvert það sem við hafa að gera þar og þetta er eitthvað sem ég finnst að önnur bæjufílög, að pírati öðrum bæjufílög með að notfæra sér, því ég held að píratir Reykjag hafi verið að gera margar góðar hluti, þannig þetta er svona það sem ég vil aðallegi áslafa, svo erum alltaf fullt á málum sem að eins og skólamál og, og fleira sem að hérna, þetta er svona sem ég Ég legg mest af áhersláfa, það er hérna, opið bókald, eða opið stjórnsvísla og íbúðalvíða. Takk fyrir.